ومأجوج تاني الجفاف في البحث بتاعي وطبعا اسكندر الأكبر ذو القرنين راح اتجاه المغرب الشمس اللي هي واحد سيوة وناحيه غروب الشمس وكان في بحيرة والشمس تغرب في عين حمقة هي دي منظر الغروب البحيرة اللي هي في, في سيوة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 ورقم سبعة ده يشيد للملكة كيلو السبعة برضو يعني مش حكاية جاية ايه جاية جاية رباني من عند ربنا ويقول لنا على كل حاجة حتى كمان اللي هو هيكل سليمان اللي هيقام بناؤه في مصر كما ذكر في سفر أشعياء حداشر وقصدي 19 يقام الهيكل وعمود للرب في مصر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 أنا أعملهولكو برضو والأسعار عمالة تزيد طبعا الزيادة أصبحت علي علب السجاير أقل حاجة دلوقتي كيلوباترا البوكس أصبحت بأربعة وعشرين جنيه بدل اتنين وعشرين جنيه والأسعار في زيادة مستمرة خلي بالكو لن تتوقف الزيادة كل يوم زيادة لسلعة معينة بدون استثناء يعني. قطع غيار، قطع تلاجات، الغسالات الحاجات، كلها قطع الغيار العربيات زادت زيادة رهيبة ولسه الزيادة مستمرة ولن تهبط الأسعار إلا في حالة ظهور المهدي المنتظر وهو ده اللي احنا بندور عليه ونبحث عنه قبل ما يجينا المصيبة الكبرى وهي أنهار السد العالي ونخرج الملكة كليوباترا على أسرع وجه يعني وأسرع وقت ممكن